I'm اسمع الصلاه من اعلى <تضحكي> اسمع اسمع اسمع اسمع اسمع اسمع اسمع اسمع اسمع اسمع <تضحكي> اسمع يقول <تصفيق> هوس هوس ابو فاضل ولطف تحبيبانه وصار بنص عساكر هوا The Abbas to the yeah. well, injured, bus, bus in the to yeah. oh, the اسمع اسمع اسمع شوف يقول اسمع اسمع يقول تدري ليش اسم الطباق بهالاسم جي طبق عباس خيل عليل اسم بهالاسم عباس خيل بس ما بس ما بس الجواب باوعي منها منها نلبس ان شاء الله وأفضح كل وقف الكون نختم هذا الحفل بالصلاة على محمد وآل